na morju mnogo let nazaj, ko sva se spoznala. Bil je potreben le kratek smekljaj in igra ta je užgala. Politni čas je najlepši čas. Vsaka vzgodba se hitro tonča, tako se je tudi mo. V srcu mi še vidno igra melodija, poja. Politni čas je najljubši čas. I mi se moje sonce jim politje, ko opiame šle, čuti glasbo, slišim pí. Prosti se saj nor sem na tele, oje. Vsaka zgodba se hitro konča, tako se je tudi moja, a v srcu mi še vedno igra. Najlepši čas I si meni vse Moje solnce in poledje Ko objameš me Čutim glas, slišim petje. Ne zapusti me Saj veš, da nor na Vse, moje solnce in poletje, ko objameš me, čutim glasboj, sližim petje, ne zapusti me. Saj veš, na tele, o oh je. Saj veš, da na tele, oje. Oh Se Saj veš, da noro ljubim te, o oh